בכל בעיות העוסקות במומנט שעשינו עוד עכשיו, רק חישבנו את הערך המוחלט של המומנט. כי זה בדרך כלל מה שמעניין אותנו. אבל המומנט הוא בעצם וקטור. וניתן למצוא את כיוונו. המומנט מוגדר כמכפלה וקטורית, בין המרחק הרדיאלי, מציר סיבוב נתון, ובין הכוח מופעל. שני אלף וקטורים. פה נסתכל על איך לימדתי מומנט בפעם הראשונה. ואז אראה לכם איך זה אותו הדבר כשמשתמשים במכפלה הווקטורית. אלא שעכשיו עם המכפלה הווקטורית בנוסף לאיך המוחלט של המומנט, נקבל גם את כיוונו. נראה שזה לא משהו אינטיוטי, והיא אחזות ההגדרה של הכיוון של המומנט. מה לימדתי אתכם בקשר למומנט? נגיד שיש לנו זרוע זה יכול להיות... מחוק של שעון, או שהזרוע תקוע בקיר כאן, והזרוע יכולה לסתובב סביב הדבר הזה. נגיד שזה מרחק R מהציר. נגיד שהמרחק הזה שווה 10 זה אותו דבר כמו R. והערך המוחלט של R שווה 10 במוחק של 10 מטר מהציר, אני מפעיל כוח F. את F לצייר בצהוב. אני מפעיל כוח F, לצייר אותו ישר, לצייר אני מפעיל את כוח F בזווית מסוימת. זהו, כוח F שלי. גם הוא וקטור, יש לו ערך מוקלט. וכיוון, נגיד שזה 10 מטרים, ושהכוח שאני מפעילו שבעה ניוטון. נעשה את זה יותר מעניין. נגיד שאני מפעיל כוח השווה לשורש הריבועי של שלושה ניוטון. ככה המספרים הסתדרו יותר יפה בהמשך. נגיד שהזווית בין הכוח לבין הזרוע המסתובבת, ניתן אותה ברדיאנים, נגיד שהיא שווה לפי חלקי שלוש, שזה שווה לשישים מעלות. ת' שווה ל-π' חלקי שלוש. מהו המומנט סביב הציר הזה? על בסיס מה שלמדנו על מומנטים עד כה. איזה מומנט מופעל על ידי הכוח הזה. כשלמדנו על מומנטים, שמנו לב שהחלק הקשה היחידי בשאלות האלו הוא שאנו לא מכפילים את כל הכוח הסיבובי כפול המרחק מציר הסיבוב. עלינו להכפיל את הרכיב של הכוח הגורם לסיבוב, או הרכיב של הכוח המאונח לזרוע המסתובבת. או המאונח לזרוע המומנט. איך אנחנו מקבלים זה? אני יכול לצייר את הרכיב של הכוח המאונח הזה. ויראה משהו כזה. יכולתי ליצר אותו כאן, יכולתי ליצר אותו גם כאן. נכון, זה יארחיב, או זה יארחיב, ומבונח לזרועה מסטובית, וזה יארחיב את המקביל. אכלו מה אני נתן, הוא לא תורם לסיבוב. האיחידי שторם לסיבוב, יארחיב הזה של הקור. מהו האורח המוכלת של הבקטור הזה, כן? ארחיב של הבקטור F, המונח לזרועה הזו. זאת הזווית, צייר משולש קטן كان זה השורש הריבוי של 3, זה פיי חלקי 3 רדיאנים, או 60 מעלות, וזאת זווית ישרה, זה פיי חלקי 3. אני יודע שקשה לקרוא, מהו האורך הזה كان זה משולש 30, 60, 90, ואנו יודעים זאת שהאורך הזה كان שאתם דרכים שונות לחשוב על זה, מלימודי דריגם אומטריה נאיילים שזה, השורס הריבועי של 3, כפול סינוס של פי חלקי 3, או סינוס של 60 מעלות, וזה שווה לשורס הריבועי של 3, סינוס פי חלקי 3, או סינוס 60, זה שווה לשורס הריבועי של 3, חלקי 2. השורס הריבועי של 3 כפול לשורס הריבועי של 3 3 זה שווה ל-3 חלקי 2. הערך המוחלט של וקטור הכוח שהוא הרכיב המאונח לזרוע הוא 3 חקי 2 ניוטון. ועכשיו אנחנו יכולים לחשב את הערך המוחלט של המומן, זהו 3 חקי 2 ניוטון כפול עשרה מטר. אז הערך המוחלט של המומן, אני קצת יותר זהיר עם הסימונים, כדי לזכור שהמומן הוא בעצם וקטור. או כמו שמכנים אותו, פסוידו וקטור. כי הוא של, אני, אני רוצה לזה. אז מהו אורך המוקלט של 벡טור המומנט? זה שלוש כוחות יש תיימ ניוטון. כפול ההמרחק. זיכו. שציארתי את הבקטור קאן רק כדי לראות איך הם תרחקים קאן. חודי לאזיז הבקטור קאן, כי זה מה קומח אמיתי. אותו הבקטור, כי כי ניתן לאזיז הבקטורים במקביל. זה שלוש כוחות יש תיימ ניוטון. וכאחצ נירא לו ברור יותר. 3 חלקי 2 ניוטון. כפול המרחק מציר כפול עשרה מטר. למה זה שווה? זה שווה ל-15 ניוטון מטר. הערך המוחלט של המומט הוא 15 ניוטון מטר. את זה, כל זה כבר ידענו. אני מניח שזה כבר למדנו. זה, זה, זה מה שלמדנו כשעשינו מומטים. מה שעשינו עד כה זה לחשב את הערך המוחלט של המומט. אך מה אם לדעת את כיוונו? זה מקומה של המכפלה הווקטורית. מה היה ההגדרה של מכפלה וקטורית? מכפלה וקטורית של R כפול F שווה לערך המוחלט של R כפול הערך המוחלט של F כפול סינוס הזפית הקטנה בין שניהם, כפול וקטור שהוא מעונך לשניהם. פה תעזור המכפלה וקטורת הזו. כל אלה הם גדלים סקלארים, נכון? אלה לא את הכיוון. הכיוון מגודר לגמרי על ידי וקטור היחידה הזה. וקטור היחידה הוא וקטור שהערך המוחלט שלו שווה ל-1, והוא פונה לכיוון מסוים. החלק הזה של המכפלה הווקטורית נתנו לנו את הערכים המוחלטים, אותם כבר חישבנו כשהשתמשנו במה שידענו מקודם על מומנטים. הערך המוחלט של וקטור הכוח כפול סינוס θ נתנו לנו את רכיב וקטור הכוח המעונך לזרוע. אנו הכפלנו את זה כפול הערך המוחלט של R, וקיבלנו את הערך המוחלט של המומד, שהוא 15. בינתיים, נעזוב את הנהיות במטה. 15. בכיוונו הוא לפי הווקטור הזה, שסימנו אותו בתור N, אפשר לקרוא לו הווקטור הנורמלי. מה אנחנו יודעים על הווקטור הזה? הוא גם ל-R, זה R, וגם מעונך ל-F. הצורה היחידה הבאה אני יכול לראות זה בעולם הצלת הממדי, וקטור R שהוא מעונך לזה ולזה, או שהוא נכנס אל תוך הדף, או שהוא יוצא ממנו, נכון? מכיוון ששני הווקטורים האלה נמצאים במישור המוגדר על ידי הלוח, הדף. אם אני וקטור המעונך ללוח, או למסך שלכם, זה יהיה מעונך לשני הווקטורים האלה. איך אני יודע אם הווקטור יוצא החוצה, או נכנס במסך, או משתמשים אנחנו משתמשים בכלל יד ימין נכון? בכלל יד ימין אנחנו לוקחים R הוא אצבע המורה וקטור F הוא העמה והכיוון אליו הגודל מצביע לכיוון של המכפלה הווקטורית נצייר את זה לא נראה אם מצליח זאת האצבע שלי אתם יכולים לדמיין את היד שלכם היא יושבת על המסך הזה. זאת האצבע המורה, מייצגת את R, וזאת היד הימנית שלי. זכרו, זה עובד, עובד רק מיד ימיד. אם תשתמשו ביד שמאל, את הכיוון המנוגד. העמה שלי תהיה מכוונת בכיוון של F, ואז כל יתר האצבעות הם, אני מציע לכם לצייר את, את זה, אני אצייר גם את הציפורניים, כדי שתזהו זה. של זאת הציפורן של העמה. במקרה זה, לאיזה כיוון מצביעה הגודל? הגודל שלי מצביעה החוצה. הלוואי, ויכולתי... זאת הציפורן של הגודל. נראה סביר, נכון? זאת כף היד שלי. יכולתי להמשיך לצייר. אני מקווה שזה מובן. זאת האצבע המורה שלי, זאת הגודל שלי, שלי מצביעה החוצה מהדף. זה אומר שכיוון החוצה מהדף. הכיוון של וקטור היחידה n... הוא החוץ מהדף. אנחנו יכולים לסמן את זה בעזרת עיגול עם נקודה. אני לגבול הזמן של הסרטון. זה היישום של המכפלה במומנט. הבא.